Та остання юридична перепона для членства Фінляндії у НАТО, парламент Туреччини проголосував за протокол про приєднання цієї країни, до, за тиждень до цього цей протокол підтримав парламент Угорщини і тепер залишається дуже проста процедура, Ці, цей протокол який же повністю ратифікований 30 країнами наявними членами НАТО. Він передається, передається депозитарію, яким згідно Ваштовського договору є уряд Сполучених Штатів. Після цього депозитарії Сполучені Штати повідомляють генерального секретаря про те, що процедура виконана, і генеральний секретар має честь, запросити нового членства у НАТО. Це короткий лист, який він надсилає, надсилає уряду Фінляндії, де сказано, що маємо честь запросити вас стати членом НАТО. У відповідь на це глава держави або глава уряду, це залежить від внутрішніх процедур країни, передає лист погодження про те, що ми погоджуємося стати членом НАТО. Цей лист також спрямовується депозитарію уряду Сполучених Штатів. І після цього уряд Сполучених Штатів повідомляє всіх членів НАТО, що клуб розширився. Це дійсно дуже схоже на класичні класичні європейські клуби в яких в якій не можна вступити в нього можуть тільки запросити і от ця магія запрошення і отримання цього запрошення і декларації своє, свого наміру стати членом НАТО от ми її зараз можемо побачити з одного боку все здається дуже простим в юридичному плані але цей юридичний план дивовижним чином перетворює Перетворюється на політичну реальність, і політична реальність так, так, така, що НАТО розширюється, і таким чином Захід стає ширшим і міцнішим. Це, це дуже цікавий процес з точки зору і юридичних аспектів, і політичних процес, аспектів. Одного дня я впевнений, Україна так само отримує такий короткий лист від генерального секретаря НАТО. Президент України отримує цей лист, де буде сказано, що маємо честь запросити вас у НАТО. На що президент України відповів, що всі процедури виконані з боку України. Ми погоджуємося стати членом НАТО. Це, це буде це буде подія, яка одного дня станеться. Зараз вона сталася для Фінляндії. Для Напевно, офіційно уречисті заходи цього цієї події відбудуться на найближчому саміті НАТО у липні у Вільнюсі і можливо до цього дня буде певні зміни у ситуації навколо Швеції нагадаємо Швеція одночасно з Фінляндією почала цю процедуру одночасно були узгоджені протоколи про приєднання. Однозначно, одночасно почались процедури ратифікації цього протоколу для Швеції так само як для Фінляндії але сталося так що у Швеції виникли великі проблеми з позицією Туреччини Туреччина вимагає значних змін у внутрішній політиці Фінляндії стосовно курдської меншини яку значну кількість представників якої у Туреччині вважають терористами і ворогами Туреччини переговори йшли але остаточної згоди не досягнули були ще провокації є також є також складна ситуація в самій Туреччині через те що чинний президент йде на вибори які відбудуться у травні і тема Курського сепаратизму важлива для внутрішньої підтримки будь-якого кандидата в Туреччині. Тому виявилось так, що питання Швеції не могло бути, бути вирішено. І більше того, разом з Туреччиною також Угорщина вирішила не підтримувати поки і відкласти ратифікацію протоколу про приєднання Швеції. Ну скоріше за все позиція Угорщини у даному випадку вона другорядна там претензії абсолютно надумані і як тільки Туреччина погодить приєднання Швеції, зникне і перешкоди з боку Угорщини, тому що Угорщина не зможе протистояти загальному тиску і пояснювати свою позицію. Але поки цього не сталося, поки, поки Туреччина заперечує це членство. Тим не менше можна очікувати, що після виборів, президентських виборів у Туреччині щось може змінитись. І можливо на саміті, який станеться у липні у Вільнюсі, будуть важливі анонси, але незважаючи на все це, членство Фінляндії, яке ще формально навіть не сталося воно вже змінює безпекову ситуацію у середині березня, в невідомій нам базі Рамштайн в Німеччині уряди чотирьох північно-європейських країн, Норвегія член НАТО, Швеція і Фінляндія, які наближаються до НАТО і Данія, яка також є членом НАТО, вони підписали протокол про об'єднання своїх військово-повітряних сил сукупно це 250 приблизно літаків, військових літаків які звичайно є великою великою представляють собою значний військовий потенціал об'єднання означає логістику спільний простір забезпечення цих сил базування на аеродромах один одного тобто це дуже серйозний крок який вже зараз змінює безпекову ситуацію на кордоні з Росією можна нагадати що до того як Швеція стало, стає членом НАТО польоти авіації країн НАТО над Швецією не були вони не дозволялись Швецію як нейтральною країною більше того той короткий та невелика частина норвезької території, яка дотична до російської території і наближена до Мурманську, де, де знаходиться, знаходиться основна база північного ядерного флоту Росії він ядерний він, це, там, там основні ядерні сили морські знаходяться там так от у своїй арктичної зоні в дотичній до Росії Норвегія також не дозволяла значної активності спільної активності країн НАТО і власною значною, значною мірою ця зона була демілітаризована рішенням самої Норвегії яка не хотіла загострення спочатку з Радянським Союзом потім з Росією тепер коли Фінляндія навіть ще не не стала членом НАТО вона дозволила прольот прольот у березні розвідувального літака Сполучених Штатів прямо уздовж кордону з Росією пролетів пролетів розвідувальний літак значно потужніший ніж той дрон який ще був збитий Росією над Чорним морем і звичайно ніхто не наважився цей літак чіпати він пролетів з півдня на північ до арктичної зони а потім з півночі на... на південь у зворотному напрямі і повернувся до Сполученого королівства звідки він злетів і велике є припущення, що після, після приєднання Фінляндії і після реалізації того протоколу, про який я сказав, про інтеграцію військово-повітряних сил чотирьох країн, зміниться також і політика Норвегії. І таким чином утворюється дуже суттєва проекція сили на арктичну зону тому що всі ці країни дотичні до Арктичної зони, а Норвегія має і морську частину Арктичної зони і більше того має має контроль спільний контроль з Росією над архіпелагом Шпицбергеном. Таким чином НАТО значно посилила свою присутність в Арктичній зоні і в Балтийському морі. НАТО продемонструвало, що розширення в те, можливо, воно відбувається і воно має перспективи. Також продемонстровано, що Росія не зуміла зупинити цей, цей процес, хоча відсутність членства, рішення про членство Швеції трошки затмарює цю подію. Тим не менше, дуже схоже на те, що проблема Швеції пов'язана конкретно з... Туреччиною, а не з великими комбінаціями комбінатора Путіна. Це все ж таки проблема, яка здається такою, що може бути вирішена в рамках союзних, союзних консультацій. Хоча, звичайно, не вирішена така ситуація, яка була з. Македонію з північною Македонією якій довелось змінювати назву, здавалося б, немає жодних перешкод окрім позиції Греції. Але позиція Греції виявилася настільки жорсткою, що після тривалих дуже переговорів, консультацій і узгодження позиції вирішили, ця країна змушена була піти на суттєву поступку конкретно одній країні члену НАТО змінити назву офіційну назву своєї країни а, ну можливо так такий ризик і є але все ж таки ми бачимо що навіть і з Македонією питання було вирішено я особисто думаю що і питання з Швецією буде вирішено значно швидше ніж можна собі уявити і я думаю що навіть вже на саміті, який відбудеться у Вільнюсі, будуть певні позитив, позитивні зміни. Таким чином, НАТО розширюється, двері до НАТО залишаються відкритими, і у першу чергу вони залишаються відкритими для України. І Україна в рамках найсильнішого військового альянсу в історії переможе.